Bog ljudi, dobrodošli u video, ja sam Maja i u današnjem videu pričala bi o novom Narciso Rodriguez Mirisu iz For Her Linije Riječ je o uh, Mask Noir Rose uh, Također ću ga, znači, usporediti sa prethodnom verzijom uh, Unapred ću se ispričat, ako me čujete da šmrčem da se suzdržavam od kihanja, uh, kašljanja i slično prepostavljam da je alergija o pitanju kako to već ide, s početkom proliča tako da, čisto da znate, ako pričam kroz nos i sve ostala čudesa koja alerge nosi sa sobom, da znate zašto je to tako. I ovaj, što je u biti jedan od razloga zbog, zbog čega nisam snimila video uh, prošli vikend. I bija mi je rođe jedan pa onda nekako htjela sam, baš sam tila nekako guštat sa svojima. Nije mi bilo do nekog slavlja, baš mi se to onako nije dalo s obzirom na cijelu situaciju. Uglavnom, <laughs> ajmo na, znači, recenziju. Znači... Nova verzija, tamnija je, bočica je tamnija i automatski tekućina izgleda tamnije i ovo je znači prethodna prošlogodišnja ako se ne vrama verzija. Ova je radila Sonja Konstant, ona inače napravila je dosta narciso Rodriguez mirisa i znači ovo je posljednja verzija. Znači, dolazu količini 350-10 militar kao koliko znam iz sve verzije. Uh, pogotovo iz For Her linije, također uh, mislim da se znaju neka naći kao travel uh, size veličine u količinu 20 ml. Mask Noir Rose je definitivno nastavak znači, prethodnog Mask Noira. Elementi prvog se svakako primijete u uh, Rose verziji, no međutim, od, kada bi morale zabrati koju od ova dva mi se više sviđa, moram priznati da mi je Rose verzija draža. Ja generalno zaista volim ružu u mirisima i to je jedna od mojih najomiljenih nota, no ono što je interesantno, ja ovdje baš ružu toliko ni ne primijetim. A, jako puno ljudi ju zaista primijeti i kaže da je čak overdose ruže u ovom mirisu, no međutim, moje iskustvo, moj nos jednostavno ne detektira ružu, u, pogotovo u tako velikoj količini kao što neki uh, komentiraju. Meni se nažalost osjetilo njuha, poprilično promijenilo, e, to sam već spomenula o jednom od prethodnih videa, tako da zaista hrpu mirisa, pogotovo nekih čak i starih mirisa, doslovno ih doželjavam sada na neki skroz drugačiji način i e, doslovno mi se općenito sam doželjaj svih mirisa totalno mi se promijenio. Da li je na to otjecala o virus konkretno ili neki drugi aspekt ili je to jednostavno posljedica virusa, stvarno nemam pojma ali ono je frustrirajuće zato što sam navikla na neke određene mirise i sada ih, nažalost, više ne mogu mirisati jer su mi očajni. A s druge strane, neki koji nisu bili toliko interesanti su mi sad onako uludilo. Tako da, čudno. Jako, jako čudno. E, uglavnom, e, oba sadrža notu e, šljive u top notama i to je ono što se zaista i primijeti. Pa, e, ta nota šljive daje jednu određenu težinu i gustoću kod oba mirisa. Uh, i baš je onako sazrela uh, sazrila nota uh, šljive i to baš one gotovo modre boje šljiva znači baš je uh, to je jako jako dobro prikazano u top notama no međutim uh, šljiva u kombinaciji sa mošu, somu, kod oba mirisa mi daje jednu dozu kao da mi daje jednu dozu prašnjavosti ali ne one uh, prašnjavosti ne znam poput prašine pa da je zagušujuća nego jednostavno ima mi to ja to čak asociram sa sa nekim onako pomalo retro e, efektom mirisa. Meni baš izaziva te nekakve e, ne znam, e, emocije iz prošlosti. Zato što me dosta miris e, posjeća na jedan baki miris koji ona imala. Zna da ga čuvala u svom mormaru i da bi ja svaki pukao bi došla kod nje da bi ja obavezno morala malo šprisniti. U staroj verziji, prethodnoj verziji, znači također e, ima i nota kože, e, no međutim to nije ona koža ona Crna, onako ona lakirana kao na primjer miris nove torbe više ona u biti baš šum koža znate onaka, je na dodir onako e pa uglavnom a, ta koža je znači u ovom mirisu i on ima heliotrop heliotrop je onako blago panilasto bademasta nota i koja daje lagano mrvicu slatkoće ovom mirisu no međutim događa se twist a, gdje u srednjim notama umjesto heliotropa imamo tuberozu i imamo ružu kao što samo ime jel kaže, Tuberoza doslovno čini ogromnu razliku, znači iako je Mask Noir Rose, u sebi ima elemente zaista Mask noara, a, zaista se događa twist sa tom nadodanom notom tuberoze. I to je ono što je mene stvarno zato što nije riječ o zelenoj nije riječ o zelenoj a, Tuberozi, nego onako onoj lijepoj mliječnoj kremastoj. I zaista se predivno a, objedinila u, zajedno sa svim tim ostalim notama, zbog čega Miris za moj pojam dobiva na jednoj određenoj senzualnosti, jako je onako privlačan, jako je onako adiktiv i jednostavno ne može prestati mirisati. Ja sam ga nekako tako doživjela jer ta tuberoza je stvarno napravila baš jedan jako, jako dobar zaokret u samom mirisu, zbog čega mi je jednostavno ono totalno oduševio kad sam ga isprobala. Moram priznati da je također i Rose Mask Noir dosta slađi u odnosu na prethodnu verziju. Zbog vanilje u dry downu um, i znači što duže ostaje na koži i što se naravno na koži više zagrijava, tako zaista postaje uh, slađi i slađi. Možda će nekome biti pretežak, e, iskreno ne vidim ga kao, kao miris za leto, možda i za večernje izlaske, ali ne previše. Kao i kod svakog mirisa, ovo nije tip mirisa koji onako vrišti nas vazbamo na to usam, mislim vjerojenako znate i tijana narcisomiris, da znate kakvi su oni, oni su više onako, neću reći ni sad da su tihi, da su close to skin, nisu nužno, ali su nednja moraći neka, neka otprilike sredina, znači nisu ni onako previše vrišteći, a nisu sad baš ni da se ne usijete ništa. Baš su onako jako ugodni, jako elegantni i zaista, ono, mislim, moću su u najboljem mogućem smislu. Moje osobno iskustvo je tako da se meni ovaj više svidio zbog tuberoze i vanilije i pogotovo zato što je tuberoza tako mliječna i kažem da je na toj senzualnosti, pogotovo još u kombinaciji sa vanilijom, definitivno ima elemente. Uh, prethodnog, znači ta legana kao prašnjavost i ta šljiva koja je specifična kod jednog i drugog mirisa to se svakako ositi, znači zaista ako znate kako miriš ovaj, prepoznaćete njegove elemente u ovome, no kažem opet ovaj više senzualni kremasti, topli, nježniji zavodljiviji, onako više kažem adiktiv i e, pomoguštuje nekako više definitivno ga da isprobajte na koži jer kažem, dosta ljudi primijeti tu ružu, ja stvarno ne mogu reći da mi je predominantna definitivno se osjete elementi ruže ali da mi dominira na mojoj koži evo zaista ne mogu reći da je zaista nije <laughs> Mask Noir je onako u odnosu na njega mrvicu je reći tanji i e, nije toliko težak iako ni tijani ni drugi nisu baš neki teški, teški mirisi nisu nikako, no kada se usporedi um, određena doza vanilije, znači kako ostaje duža na koži Mask Noir Rose, on zaista i daje na to određenoj težini, a ja ono reći gustoći, dok toga kod, uh, kod Mask Noir verzije nema. I to je ovaj... također i velika razlika između njih. I iz tog razloga Mask Noir, govorim iz iskustva, odnosno sam ga prošlo lito, zaista je fenomenalna po visokim temperaturama, Kažem, zbog vanilije u dry downu koja mi se i sad kad ga nosim, a nisu visoke temperature, zaista se dosta ugrije na koži, ne smetam je da pače to volim, zato što nisu još prevelike temperature. Nekako sam se zamislila na tim isto kako će biti kad... da bude dosta toplije. Svakako ću probat, ali moram priznati da me ovaj i više nego ugodno je zanadio kad sam ga probala i kad sam ga nosila u biti prošlo lito, jer zaista je prekrasna na koži kad se koža zagrije i stvarno, stvarno je divan ali zaista za pobjedu odnosi ovaj. I znači na svakoj kutiji od Noir linije stoji, znači tu naslikano a, da se može znači svaki miris iz ove linije kombinirati i sa pure maskom. Znači, možu sam iz bijele bočice, tako da se mogu lerati, znači kombinirati jedan s drugim da li nekako si napravite na neki način nekakav univerzalni. Drugačiji miris, naravno ako to želite, u svakom slučaju brem to preporuča, pa naravno tko, tko želi, tko voli, zašto ne bi isprobao. Inače, i ovaj miris je također predivan, on je baš onako, dosta je čisto onako i baš me je stocren kako na bijelu ko košulju casual look. Umjeren je, elegantan je, casual i baš definitivno office Uh, miris znači za ured, za te, ako radite sa ono sa puno ljudi, nije ono da će nekome zasmetati. I zaista je onako čist, uh, lagano puderast i mošusan, uh, lagano čak i svjež uh, koji može zvučati malo možda kontradiktorno, ali ima ima jednu određenu svježinu i čistoću. Jako je divan i zaista mo, uh, ja ga nosim kao samog. Ono super mi naprimjer, na večer prije spavanja i onako ovaj. Uh, za date, night, stay at home i slično, ali kažem odličan je i kad se kombinira sa nekim od ostalih mirisa iz ove linije. I to je to za ovaj video, hvala vam puno na gledanje i vidimo se sljedeće. Ćao!